يا يحيى ازيك؟ خرب بيت ماذا ايش هذا؟ يحيى الله الله الله عجبك؟ اي حلوه حلوه بس وايش هذا القرون اللي مسويه في راسك ليش كذا قرون؟ حتقولي بس اخطي ايوه غطيه ما احسن يخرب ثاني بكم كم بكم فصلتي هالفنيلة؟ تسوي so كم ما شاء الله حلوه طالعه عليك حلوه صدق يا علي لما هكذا لمو. اعمل لك منهم عدد لا لا لا تعملي لي منهم عدد ترسليهم لي انا لعندي للسعوديه اه oh, عيدي إيه بنوزعهم بن بنوزعهم على المتابعين بنوزعهم على المتابعين كلهم كم واحد 1000 وشويه بنعطي كل واحد لك ان اقول منهم ان خلاص لك ان اقول اللي اللي ما لك اسمه اقول لك ان اسمه يا ان اقول لك افتخر قرنا على مكاني من يوم تابتني كالتاة من دائمان هاي حكامي جلين من والله اليوم من الحكومة وطردوا يعني الفيديو مكتسح.